Hej, jeg hedder Nina. Jeg arbejder her i KBH Plus. Og KBH Plus askerfonden, vi er ligesom sat i verden for at unge får muligheden for at indfri deres potentiale. Jeg vil fortælle lidt om vores metode, som vi bruger herude, der hedder udvikling relationer. Og grunden til at vi stiller skarp på vores relationsarbejde, det er fordi at vi tror på at det er i mødet med andre mennesker, og det er når vi bliver styrket i og kunne noget og møder et fællesskab, hvor vi skaber sammen med andre at der er en kæmpestor forandringsnøgle. Øh, udviklende relationer-metoden her, den øh, består af fem kerneelementer. Og det er gennem den, at vi ligesom har en systematik, og vi har nogle, noget intentionalitet og nogle intentionelle handlinger, og også et øh, fælles fagligt sprog blandt kollegerne. Øh, og en udviklende relation består af fem kerneelementer. Det er dem, jeg har på plakaten lige her bag ved mig. Det er støtte, det er at udfordre, det er at vise omsorg, det er at give medindflydelse, og det er at vise muligheder. Og når man er bevidst om og har et skærpet syn på de her fem elementer, så kan vi i højere grad se, hvad der er behov for hos den unge. Vi kan også tale om det fælles i det faglige rum, og vi kan også sætte det i spil med den unge og simpelthen sige, hvad er der på spil lige nu? Hvad har du brug for, og hvad har du lyst til? En udviklende relation består altså af de her fem elementer, som vi ligesom stiller skarpt på og er intentionelle omkring. Det betyder også, at jeg fx i mit arbejde som mentor, øh, har kigget på, hvilke af de fem elementer, jeg har for vane at bruge mest, og øh, hvilke jeg måske skal øve mig lidt i at bruge. Dermed ikke sagt, at... Øh, at jeg skal være verdensmester i at bruge dem alle sammen, men jo mere jeg ved for eksempel, at jeg er meget hurtig til og god til at vise muligheder, jo mere kan jeg også sige til mine kollegaer, at hvis der er nogen unge, der har brug for at blive visse muligheder, så kan de faktisk sende dem hen til mig. Og lige så vel, hvis jeg ved, at der er brug for øh, et, øh, et, et større øh, omsorgs, element i øh, omkring en ung, så øh, ved jeg også, at jeg kan sende, sende en ung videre til en anden kollega. Og det betyder altså også, at en udvikling. relation handler om, at jeg ikke blot lukker mig om den relation, jeg har med et enkelt menneske, men også sørger for at udvide mulighederne og vise andre veje. Og det kan både være her i huset KB Plus, men det kan også være til omverdenen, andre uddannelsesinstitutioner eller andet. Og det er altså det, vi kan se, virkelig styrker vores faglighed og vores syn på relationsarbejdet. At vi kan tale om det i de her fem elementer og stille skarp på, hvad der er behov for, hvordan vi gør det og hvem, der gør det. Metoden udviklende relationer har vi implementeret gennem de seneste år, og det kommer fra Search Institute's Developmental Relationship Framework. Og de har gennem mange års forskning bevist, at der er sammenhæng mellem jo flere udviklende relationer jo har, vi har jo stærkere står vi i livet, og vi kalder det styrket livsmestring. De har bevist, at der er sammenhæng mellem de udviklende relationer, og at vi får en øget akademisk motivation, en øget social og emotionel udvikling, og en mennesket deltagelse i højrisikoadfærd. Og Vi i KPH Plus arbejder også med en progressionsmåling, altså at vi kan bevise, hvilken forskel og forandring den her der styrkede relationsarbejde gør, og hvis I kunne tænke jer at høre mere om det principfokuserede evalueringsarbejde, vi laver, så henvend jeg endelig, så fortæller jeg rigtig gerne mere.